Російська ракета вибухає на одному з газоводобувних підприємств. Це чергова ворожа атака на нафтогазову інфраструктуру на Харківщині. Тут знаходяться найбільші родовища блакитного палива в Україні, разом із іншими енергетичними об'єктами. З початку повномасштабної війни вони стали одними із цілих росіян. Як в таких умовах подавати людям газ, добре знають ці двоє працівників компанії «Укргазвидобування», що входять до групи «Нафтогаз». Закриваємо свердловину. Андрій та Євген – оператори з видобування, і їхня справа – робити так, аби все на цій установці працювало наче годинник. Інакше блакитне паливо не потрапить в домівки українців. Я, допустимо, ліження на свердловині, Женя, закривай скважину. Газ із свердловини по трубопроводу потрапляє на установці, Установку комплексної підготовки газу, далі на блок ниток. Це блок ниток. Війна і швидка окупація більшої частини Харківської області напарників заскочила Зненацька. Що робити? Це питання вони собі навіть не ставили. Рішив, що треба робити... Свою роботу і вийшов на роботу. Треба було працювати, щоб люди були з газом. Якщо ми припинили подачу газу, то люди, там, декілька населених пунктів, були б без, без газу взагалі. Газ – це основа будь-якого опалювального сезону. А під час війни та енергетичного терору росіян – тим більше. Це добре розуміли напарники, але тоді не усвідомлювали, наскільки важко їм буде виконувати свою роботу. Ну, ми не знали, що там заміновано. Там вже не написано було, що там міни. Кожен раз їдеш, кожен раз вдома приїжджаєш, <смі> руки тремтять, <смі> сам бледний. До ось таких свердловин, розташованих у безкраїх полях, інакше як на тракторі, не попадеш. Їдемо на скважину. Це Олексій, він тракторист і на своїй ділянці знає кожну стежину. Так, нам тут поворачувати дуже. Коли почалась війна, він хотів захищати країну, як і двоє його синів. Утім, у військкоматі відмовила через стан здоров'я. Тепер його фронт енергетичний. Ділянка, на якій він працював, опинилася в окупації. Та попри ризик, він все одно виходив на зміну. Адже від цього залежало газопостачання не лише у навколишні села, а й у магістральні газомережі. Окупанти обстрілювали нас. Я був на скважині, і прильоту було. Я просто від'їхав назад, Від'їхали практично на те місце був прильот. І я бачив, як і зюм бомбили. Видно, добре було. І коли в эту сторону самоліти били, ракети били, і як російські самоліти падали, я бачив. Свої історії роботи в окупації є і у Андрія з Євгеном. Одна з них, коли окупанти перебили чергову нитку газопроводу, вони отримали завдання – спробувати переключити потік газу на іншу гілку. Знали, якщо все вдасться, українські споживачі отримують додаткові 300 тисяч кубометрів на добу. Та щоб виконати це завдання, треба було їхати крізь ворожі позиції. І це могла бути дорога в один бік. Подрізає нас машина, вискакуються автоматами. Нас, нас так, от, на машину поклали. Що ви тут їздите? Ну, ми газовіки, ми ще те саме. Та нам Хто ви? Такі ж мандри у нас були для того, щоб запустити, щоб зробити, щоб об'єкт пішов, пішов в роботу. Легенда, що ми подаємо газ тільки на ці села. Тобто сказати, що ми подаємо 300 тисяч на... Як на Україну це казать нельзя Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну видобуток газу для населення і промисловості не припинявся ані на хвилину. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов каже, видобуток вдалося втримати на належному рівні. У 2022 році компанія видобула 12,5 мільярдів кубометрів газу. Ним Україна грілася увесь опалювальний сезон, найскладніший в історії. Фактично, я вважаю, що ми виконали план в такий дуже важкий період, і я пишаюсь досягненнями «Нафтогазу» за цей час. Деякі газові свердловини групи «Нафтогаз» опинилися в епіцентрі бойових дій, але наразі продовжують працювати. Супереч ракетним обстрілам країни-агресора, група «Нафтогаз» не зупиняла газоводобування. Ця тріця – один із прикладів відданості своїй справі. За будь-якої погоди, і попри обстріли, вони на своєму робочому місці, бо розуміють, наскільки важливий їхній фронт. Від того, що вони роблять сьогодні, залежить не лише життя і добробут мирних, а й військових. В наші ЗСУ я вірив і буду вірити, всю жизнь буду вірити, тому що ми їм обов'язані, чим могу, тим і допомагаю, все одно, а як? И здесь, когда блокпосты стояли, допустим, помощь оказывали всем, оказывали, чем могли оказывать. Вдячність захисникам і лють до ворога. Уся група «Нафтогаз» конвертує в активне волонтерство і донати. Від першого дня війни до нині на фронт вже відправили близько 25 тисяч бронежилетів та шоломів. А ще авто – такі необхідні на передовій дрони тепловізори, медичні набори і бандажі. Бо скрізь розуміють, нині усі мають стати єдиним військом, яке наближає перемогу України – на усіх фронтах Ірина Прокоф'я, Дмитро Фурдак, Роман Сищенко та Микола Головко, ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.